Η Μαρία μόλι έφτασε και τα υπόλοιπα κορίτσια στη σειρά φτάνουν, τίποτα, έχουμε και ένα αγόρι και η Χριστίνα μιλάει με τη Μαρία και τα υπόλοιπα κορίτσια για και...